Mac Mini جاي بشريحتين M2 مواصفاتها ذكرناها قبل شوي ولأول مرة M2 برو بمواصفات عشر أنوية حاسوبية 16 نواة رسوميات و 16 نواة معالجة عصبية أو الخيار الثاني في M2 برو بمواصفات 12 نواة حاسوبية و 19 نواة رسوميات و 16 نواة معالجة عصبية أيوا M2 برو يأتي بنوعين وليس نوع واحد أما خيارات وحدة الذاكرة إما 16 أو 32 جيجابايت لكليهما